Akkor a baromságot abban adtam még. Már bocsánat, te te nem olvasol újságot? Ebben a részben öt pszichológiai torzítást fogunk bemutatni, amik miatt sikeresen átvernek a reklámok, és amik miatt rossz pénzügyi döntéseket hozol. Persze rád, ezek biztos, hogy nem vonatkoznak, mert nem hatnak az elme trükkök, te mindent jól csinálsz. De talán mégis érdemes most figyelned. Segítünk, hogy ezután ne dőj be minden marketingfogásnak, és kicsit okosabban költsd a pénzed. A marketingesek a legrosszabbak. Átvernek, ahol tudnak, ha nem figyelsz oda, sose barátkozzatok marketingesekkel az ellenségemnek se kívánlám őket. A kis popcorn 400, a nagy popcorn 900 forint. Melyiket választod a moziban? Hát, 900-at nem akarok kifizetni a popcornért, meg annyit meg se tudnék enni, úgyhogy inkább a kisebbet. És mi van, ha a kettő között van egy közepes 750 forintért? Hmm. Annyit már lehet, hogy megveszem a közepeset. Gyakori trükk, hogy a két szélsőséges ár közé beszúrnak egy harmadikat, ami a drágábbikhoz képest olcsóbbnak tűnik. Így még mindig nem a legdrágábbat választod, de így is többet költesz, mint amennyit eredetileg szerettél volna. Csak azért ne vedd meg a legdrágábbat, mert arányaiban az a legolcsóbb. Képzeld el, kitaláltam, hogy mostantól minden nap veszek 10 táblacsokit. csokit. hát miért? Hát azért, mert Warren Buffett, az évszázad legsikeresebb befektetője azt javasolta, hogy abba fektess, amit ismersz. Hát én a csokinál semmit nem ismerek jobban. Könnyebben elhisszük, amit tekintélyes emberek mondanak a tévében. Ne csak arra figyelj, mit csinál Warren Buffett, hanem azt is próbáld megérteni, hogy miért csinálja azt az adott dolgot. Lehet, nem kellett volna megvennem ezt az Xboxot. Nem is érek rá, hogy játszak vele. De... Végül is hétvégén összejöhet, úgyis olcsóbb volt 5 százalékkal, jó vásár volt ez. Mondjuk nem tudom miért vettem hozzá 5 játékot, kettő autóversenyzős, nem is szeretem az autóversenyzős játékokat. De úgyis jogsit hogy gyakorlásnak jó lesz, simán visszahozza az árát. Ennyit megérdemlek. Lehet, hogy már akkor megbántad valaminek a megvásárlását, amikor hazaértél vele a boltból, de ilyenkor próbálsz olyan érveket keresni, amik látszólag észszerűvé teszik a döntésedet. Helyette inkább vállalt fel, hogy ezt a pénzügyi döntést most nem gondoltad át kellőképpen. Tényleg te milyen számokat szoktál megjegyszerű lotton? Nagyon egyszerű. 1, 2, 3, 4 és 5. Ez most kamoly? Igen, 1-5-ig minden héten. Ekkora baromságot nem hallottam még. Ebben a sorrendben sosem húzzák ki őket. Tévedés. Minden számot egyforma valószínűséggel húznak ki. Éppen annyi esélyed van eltalálni a nyertes számokat, mint annak, aki egy ötig teszi meg őket. Vagyis elég kevés. Ha már lottózol, fogad el, hogy te sem tippesz jobban másoknál. Szerinted érdemes meglátogatni Ausztráliát így októberben? Már bocsánat, de te nem olvasol újságot? Épp a múlt héten hozták le, hogy egy klokodém megtámadott egy embert Ausztráliában. Most ezek után kimenne oda? Hát, a múl is elég hosszú. Repülővel? Hát, hogyha úgy akarsz állni, mint a múlt héten, amelyik lezuhant Indonéziában. A média tipikusan a szenzációs és szokatlan eseményeket közli hírként, mint a cápa támadás, a repülőgép-baleset vagy a járványok. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek mindennapos történések, pedig általában rendkívül ritkák. A befektetések terén is mindenki az apokalipszist vagy a kánaánt igyekszik megjósolni. Annak nincs hírértéke, hogy éppen minden rendben van. Ha valami szenzációról hallasz, érdemes alaposabban utána olvasnod. Igen, tudjuk, hogy veled sosem fordulnak elő ilyesmik, de azért reméljük, hogy volt benne egy-két hasznos infó, amik segítenek az okosabb pénzköltésben. Ránk mindig hallgathattok, hiszen nem véletlen 10-ből 9 fogorvos minket ajánl. És Warren Buffett. Ráadásul, ha feliratkoztok az oldalunkra, az teljesen ingyenes. Iratkozzatok fel és találkozunk júniusban. Sziasztok! Sziasztok!